Sok uh, fizikai és lelki uh, úton mentem eddig keresztül a két és fél év alatt. Uh, az első, ami nagyon észrevehető, a gerincem változása. Uh, hihetetlen, nem hiszem el, senki nem hiszi el, uh, nem is akarom elhinni.